Hyvää hybriditeknologia-iltapäivää tältä Keskeltä Suomea kolmenjiin, Kaijaanista. Tuota, Ari Kananen olen nimeltäni ja teknologiajohtajana tässä Edukailla nyt sitten toiminut vähän kolmatta vuotta. Ja tämän, tämänkin niin meidän toiminnan juuret on tuolla ammatillisessa opetuksessa. Ja Kainuun ammattiopistolla olin kouluttajana ja siellä raskaskalustomekaanikko. Ja Koulutti aikuspuolella ja sinne tuli porukka ympäri Suomen Jyväskyläsodan kyläsektorilta ja ruvettiin siellä miettimään, että miten saataisiin sitten järjestettyä koulutusta ympäri Suomen tai jopa Suomen rajojen ulkopuolellekin ja saatiin siihen hanke kasaattua ja kahden ja puolen vuoden aikana juuri parahiksi siihen, kun tämä virus sitten iski, iski maapallolle, niin tuota meillä oli sitten valmiina tämmöinen ihan kattava Työtä, kattavat työkalut sitten tämmöiseen työskentelyyn. Ja tuota, siellä sitten mietittiin, että miten hankkeelle saataisiin jatkumoja edukain. Tässä nuu ammattiopiston kyljessä niin, niin tuota, oli sitten aika luontava paikka, jonka puitteissa ollaan sitten jatkokehitetty, myyty ja markkinoitu sitten näitä meidän järjestelmiä. Ja tuosta laitan jakoon tuota. Esitystä. Eli tämmöinen reaaliaikaisuus on hyvinkin pitkälti se meidän tuota teema ja ydin tässä meidän toiminnassa. Meillä on toki näitä Zoom- Room ja Teams-room-ratkaisuja, sitten niin kuin näitä järeempiäkin, joka itse asiassa on varmaan tämän päivän teema, josta josta heikki Tero ja Petri varmaan kertoo sitten laajemminkin ja lisää. Mehän käytämme oikeastaan niin kuin heidänkin toimittamia ratkaisuja sitten myös näissä. Ollaan tänne edukaaleja tuohon Kainuun ammattiopistolle tiloja rakennettu niin nykyaikaisilla hybridijärjestelmillä. Mutta pikkusen tähän enempi nyt tähän reaaliaikaisuuteen ja sitten näihin työkaluihin. Ja näin, että tuolla kysymyksiäkin muutamia jo oli, jotka hyvinkin osuvat sitten tähän meidän kenttään. Eli edukaale 2016 vuonna perustettu tämmöinen osakeyhtiö Kajaanissa, toimittaa, tarjoaa laadukkaita monipuolisia koulutuspalveluja työelämän tarpeisiin, työvoimapoliittisia koulutuksia, korttikoulutuksia, yrityksille räätälöityjä koulutuksia. Ja hyvin, hyvin monenlaista on se perinteinen toimenkuva ollut, mutta sitten tämän etäpalvelujen myötä on tässä sitten niin kuin tullut hyvinkin mukaan tämä koulutustuotteiden kehittäminen ja se uusi pedagogiikka ja uudet oppimisympäristöt. Sitten meidän toimen kautta. Ja tuota, tämä etäpalvelut on nyt mahdollistanut siinä määrin nämä paikkariippumattomat koulutusalustat, että tuota, ollaan jo menty sitten ensimmäisen kerran edoukkain historiassa sitten myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Eli meillä on käynnissä tuossa, vuosi sitten aika tarkalleen käynnistyi viiden eurooppalaisen ammattioppilaitoksen kanssa yhteishanke, jossa sitten tätä Näitä alustoja ja ratkaisuja ja laitteita sitten ajetaan ylös parasta aikaa oppilaitoksissa ja tuota, nyt sitten on opettajien koulutukset menossa tällä hetkellä ja sitten, että yhdessä heidän kanssa sitten nimenomaan omaan tätä ja sitten tätä, tätä toimintaa uudessa ympäristössä ja uudessa maailmassa sitten kehitetään edelleen heidän kanssaan. Tämä meidän tuota niin, se, että mitä me täällä teemme, niin me autetaan asiakkaita löytämään niitä parhaita heille sopivimpia ratkaisuja täältä markkinoilta. Meillähän on niin suurin osa on laitteet kaikkia, pääosa ohjelmistosta ja näistä niin on vapaasti markkinoilta saatavia järjestelmiä, mutta niin kaikki meistä varmasti tietävät, että niitä on todella paljon sekä laitteita että ohjelmistoja ja sitten että kun sieltä lähdetään juuri sitä sopivinta hakemaan, niin se saattaa olla, ollakin tuota sitten vähän hankalampi tehtävä, ja siinä saadaan jo pelkästään siinä valintavaiheessa niin kulumaan sitten aikaa ja rahaa hyvinkin paljon ja sitten jos se omilla resursseilla tehdään se käyttööottokin, niin se voi olla pitkälinen ja kallis. Et me ollaan tässä nyt reilu viisi vuotta sitten toimittu päätöksen tässä tällä sektorilla, ja kun me kuunnellaan se asiakastarve, niin me hyvin pian osataan sitten niin kuin ehdottaa järkevästi mitotettua ja sopivaa, luotettavasti toimivaa järjestelmää ja hyvin nopeasti ja kustannustehokkaasti saadaan se niin kasattua, asennettua ja tuota käyttöön otettua siellä, siellä asiakkaalla. Ja nimenomaan tuonne vaativimpiin olosuhteisiin, teollisuuteen, kaivuksiin, metsään tämmöisiin on meidän laitteita ja järjestelmiä mennytkin, niin se on sitten yksi riittyispiire, joka on meille ominaista. Ja tuota, se, että meidän kautta saa sitten kaiken sekä ohjelmistoon että laitteisiin liittyvän koulutuksen ja tuenkin sitten tarvittaessa, niin sitä rahaa ei sitten valu hukkaan ja tuota, päästään hyvin sujuvaan toimivuuteen sitten vaikka pitkienkin matkojen päähän. Ja mielellään näitä terminologiaakin on monenlaista tässä, tässä aiheen ympärille muodostunut tässä ajan myötä, mutta tykätään tämmöisestä avustetusta todellisuudesta, assisted reality-termistä. Ja tuota, se mahdollistaa tämän täydellisen tilannetietoisuuden ympäristöstä sillä loppukäyttäjällä, Että se digitaalinen tieto ei missään tapauksessa saa peittää esimerkiksi teollisuudessa. Niin kuin sitä ympäristöä sen mahdollisilta vaaroilta, vaan että se pitää, pitää tuota, niin koko ajan tilanne säilyä sillä loppukäyttäjällä. Ja sitten tuossa, kun tuo vasemmanpuoleinen kuva tuossa, jossa tuo autoasentaja tuolla auton alla on, niin sitten, että se hands-free toiminnallisuus, vapaana toiminnallisuus pitää olla myös niin kuin Aitoa, että tuossakin hänen kädet on niin kuin siellä koko ajan töihin sidottu, mutta vaikka että tuolla laitteella tarvitsisi sitten selata dokumentteja tai soittaa jollekin tukeen tai ylipäätänsä toimia sen avulla, niin se on täysin ääni ohjattu, eli sitä ei tarvitse hipeilöidä, sormilla, käsillä, irrottaa, otettaan tuolta kohteesta, vaan se täytyy niin kuin onnistua, että se tuossa tietynlaisessa lippulaivatuotteessa meillä niin onnistuu sitten täysin tämäkin. Ja tuo vertaus tuohon auton kojelautoon tässä digitaalisessa niin kuin tuki, tuessa, mitä sitten tuommoinen mekaanikko vaikka voi saada, niin on hyvä vertaus tuohon auton kojelautoon, että niin kuin me ajetaan autolla tuolla liikenteessä, niin meidän päähuomio täytyy olla tietenkin liikennessä ja tiessä ja siinä ympäristössä. Ja sitten katsotaan, kun tarvitaan tietoa sieltä kojelaudasta, niin sitten, sitten sitä sieltä saadaan, mutta se, se sitten on tuossa laitteissa, mikä tuossa kuvassa on, niin saavutettavissa myös tämmöinen etu. Ja tässä on niitä, näkyy tuolla olevan kysymyksissä jo tämmöisiäkin, että case-esimerkkejä, että missä, missä sitten näitä käytetään. Niin olen Ponssella ollut tuota, niin ensimmäisessä työpaikassa 14 vuotta tuotekehityksessä, niin tuo metsäkonepuoli on aika lähellä ja tuttua, niin tuota siellä tälläkin hetkellä valtaosa metsäoppilaitoksista Suomessa toimii näin, että yksi opettaja, yksi kone, yksi oppilas jää LA-puhelin, eli opettaja kävelee keli, kun keli tossa turva- ja päässä tuosta koneesta, ulkopuolelta seuraa tapahtumia ja neuvoo sitten tuolla LA-puhelimella oppilasta sitten sen koneen käytössä, että se homma toimisi optimaalisesti. Nyt kai nuomatti ammattiopistolla on otettu sitten käyttöön. Nämä etäjärjestelmät, jolloin se työpiste voi olla jopa opettajan kotona tai sitten tuossa koulussa. Ja siellä sitten on isompi näyttö, jossa helposti esimerkiksi tusinan verran oppilaita on sitten niin kuin mukana. menähään siinä ei ole realve-laite, mikä oli tuossa äsken kyseessä, vaan oppilaan oma kännykkä laitetaan tuommoisella pannalla otsaan, jollo saadaan se kameran näkymä sinne katselusuuntaan ja myös se keskusteluyhteys, että on hyvin niin kuin kustannustehokas tapa sitten toteuttaa opetusta ohjausta ja neuvontaa sitten tuonne eri puolille Suomea tai jopa niin kuin Eurooppaakin, että Saksassa taitaa olla tällä hetkellä ollut pisimän matkan päässä oppilaat. ja Urakoitsijat ovat tykänneet tästä, että nyt aidosti opettaja pääsee sinne oppilaan luokse sinne ohjaamoon tukemaan ja neuvomaan sillä hetkellä jos siellä joku tämmönen ongelmatilanne sattuu sillä koneella tulemaan että ajokilometrimäärät on romahtanut ja työntehokkuus on sitten noussut kyllä ihan uudelle tasolle näitä systeemejä käytettäessä. Ja sitten tämmönen näytön arvioiminen etänä esimerkiksi on aika, aika ominainen opetusmaailmassa ammatillisessa opetuksessa että siellä Tuota, niin lähetetään laitteet sinne kohteeseen sille oppilaalle, joka antaa sen näytön jossakin päin Suomea tai Eurooppaa. Ja muodostetaan sitten tämä yhteys sitten laitteiden välille. Eli tässäkin on kuvaa tämmöstä tilanteesta, että seurasin itsenäyttöä kajanista käsin, joka oli tuolla Lempäälässä. Ja siellä oli yleiskameran näkymä oikealla alhaalla, josta näin, että missä se oppilas, missä päin konna, että se oli. Ja sitten näin hänen päässään olevan. Kamerajärjestelmän kautta sitten hänen silmin sen tilanteen ja oli niin kun sitä kautta niin kun helppo järjestää tätä. Ja taaskaan ei tarvinnut opettaja niin liikkua minnekkä Ja tuossa ammatillisen näytön arvioimisessa se kuvaa kuluma kovin monesti on tämän kaltainen, että se kaveri tekee jotakin tuolla koneen uumenissa. Ja jos siellä on vaikka kaivoskone, niin sehän häviää koko, koko tuota asentajan sinne koneen. Uumenin ja itse asiassa sitä yhteyttä ei ole, jos minä vaikka olisin siellä sitten kävellyt tuossa koneen vierellä ja miettinyt, että mitähän siellä mahtaakaan tapahtua, mutta kun tälle oppilaalle on toimitettu tämmöinen laite, jossa on tuo kamera tuohon kypärään laitettuna, pieni näyttö tuossa, johon saa jaettua vaikka kytkentäkaaviota tai jotakin muuta tukimateriaalia, niin tuota homma alkaa toimimaan ihan uudella tavalla, ja siellä saadaan sitten tuo yleisnäkymä tietenkin koko ajan näkyville, tulee ihan kännykän kautta, ja sitten tuota, niin nähdään se oppilaan näkymä koko ajan livenä reaaliajassa, että mitä hän omin silmin näkee, siellä näkee helposti yleismittarin lukemat ja tämmöiset suoraan sitten, mitä siellä tuossakin niin kuin tuo kone kone, Luukun, koneen luukun takana niin kuin koko ajan häiri, mutta tuota päästään sinne ikään kuin olkapäälle sitten katsomaan. Sitten pystytään esimerkiksi testeri laittamaan, läppärissä oleva testeri liitetään koneeseen ja tuota niin sitten jaetaan se testerin näkymä oppilaille, jotka sitten mahdollisesti seuraisivat niin muualta, muualta tätä tapahtumaa. Niin pystytään jopa niin kuin hoitamaan niin, että Testeri on siellä lempäälässä koneessa kiinni ja täältä Kajaanista käsiopettaja pystyy tuota testeriä sitten ohjaamaan ja sillä tekemään operaatioita ja vianhakuja hakuja sun muita. Että se niin kuin toimii hyvin monin tavoin tämä etäyhteys sitten tässä, että kaikki, kaikki meidän toimittamat laitteetkin on ohjattavissa täältä Kajaanista käsin sitten meidän Toimesta, että tuota, jos siellä joku asetusvirhe tai joku vaikka ohjelmistopäivityskin tarvittaisi tai jotakin muuta, niin me pystytään se hoitamaan, eikä se ole sitten sen loppukäyttäjän murheena. Sitten kolmantena esimerkkinä on tuossa Kajaanin keskustassa oli tuommoinen kerrostalon rakennustyömaa, niin siellä on tämmöinen... Nosturi, joka oli tulla näkyy tuossa oikeassa alanurkassa, niin tuolla ihan siis kellaritasossa, kellarikerroksessa, että näkyvyys oli suurin piirtein nolla. Siellä puomin päässähän on alaspäin katsova kamera, tarkka kamera, joka näkee sen elementin, mitä tuolla nostetaan. Mutta me viettiin sinne Nosturin kojelaudalle tuommoinen ihan tavallinen, vähän ympäristösietoisempi tablettietokone, ja sitten tällä henkilöllä, joka noita katto ja sinne kerrostalon katolle asetteli, niin hänellä oli taas tämä laite päässä, jossa saahan se reaaliaikainen kuvayhteys ja puheyhteys sitten ja vaikkapa piirustukset sitten jaettua elementin asentamiseen liittyviä piirustuksia hänelle, niin tämä oli jatkuva yhteys tässä ja oli niin Hyvä esimerkki siitä, että tämmöiset järjestelmät ei tarvitse olla maailman ääriin saakka. Tässäkin oli vain muutamista kymmenistä metreistä kysymys, mutta siitä oli paljolti hyötyä sitten siellä toiminnassa. Ja meidän toimenkuva on pitkälti sitten tämmöinen, että me käytetään Android-laitteita, erilaisia android ja laitteita ne voi olla tuota, sitten asiakkaankin valitsemia, mutta me tehdään esimerkiksi nuo käyttöliittymät, ne asiakkaan lokoille ja väreille, ja missä on ne tietyt perustoiminnot. ja Kaikki laitteet ovat niin kuin, ä, työkaluja, ne on niin kuin akkupora että otat mukaan laturista jonkun kännyköistä tai karealveareista tai mitä sitten ne valitut laitteet ovatkaan, niissä ei ole henkilökohtaisia tietoja eikä niillä soiteta henkilökohtaisia puheluja, vaan ne on ihan tätä etäkäyttöä varten, niin se on ollut ihan semmoinen hyvin toimiva konsepti sitten tässä ja tietysti tämä sitten monipuolisuus tulee tässä, että kun saadaan se tekijän näkymä jaettua sitten eri laitteille, he pystyvät sitä toimintaa seuraamaan, he pystyvät piirtämään nuolia vaikka tuohon keskukseen, että tappa seuraavaksi tuo liitin irti sinne, ilmaantuu tuohon näkymään, nuoli sitten kyseisen liittimen kohdalle ja sille pystyy osallistumaan aivan kuin olisi itse siirtynyt siihen tuon mekaanikon vierelle, niin on hyvin oleellinen asia ja sitten meillä nämä ohjelmistot, video esimerkiksi voi olla vaikka tämä Zoom, joka on hyvin erinomainen ohjelma meidän mielestämme tämmöiseen etäkäyttöön, se voi olla Teams, Teamsikin ja meillä on niin asiakas päättää oikeastaan sitten se, että mikä se valittu videoneuvotteluohjelma vaikka on, mutta siinä tietysti on sitten, että tuota, rajoitteet tulee sitten siellä ohjelmien ominaisuuksien mukaan tähän toimintaan. Ja tässä kun on sitten tämä, tavallaan tämä ydinjärjestelmä rakennettu sinne oppilaitokseen esimerkiksi, niin oppilaat voi sitten hyvin liittyä siihen niillä omilla laitteillaan. Niin kuin tuossa äskeisessä metsäkonekuljettajakoulutusesimerkissä käytettiin nimenomaan oppilaan laitteita hyvin kustannustehokas tapa, ja kaikki ominaisuudet sielläkin toimii, Ei tarvitse mitään ennakkovalmisteluja, kirjautumisia, järjestelmiä ja tämmöisiä. Samoin kuin yritysten laitteet, että sieltä pääsee vaikka näyttöä seuraamaan joku työjohtaja tai, tai muu henkilö. Sitten yrityksestä myös hyvin kätevästi mukaan. Että kaikki kaikki niin kuin rajapinnat on hyvin helposti sitten hoidettu. Ja tämä, meidän konsepti on tämmöinen, että tämä koostuu eri moduuleista. Siellä on joku videoneuvotteluohjelma, laitteiden etähallinta. Päästään niihin käsiksi. Dokumentit voidaan jakaa vaikka kännykästä tai tabletista. Ja tämä on hyvinkin paljolti niin kuin näiden mobiililaitteiden ympärille rakennettu tämä meidän järjestelmä, että no tietysti niin kuin nytkin esitän tässä PCltä tätä niin on hyvin luontevaa, mutta kentällä kun liikkuu niin tablet tai kännykkä on ihan, ihan pätevä laite, piirtelyt onnistuu ja tämmöiset sitten siellä laitteita seuraamme koko ajan ja kuunnellaan asiakkailtakin löytyykö uusia käteviä ratkaisuja, otetaan niitä käyttöön ja testataan sitä mukaan kun saadaan vinkkejä. Sitten meillä on etäkoulutukseen liittyviä näitä juurikin mainittuja Zoom Room ja Teams Room-ratkaisuja luokkiin. Ja sitten on myös tämmöinen Moodle-pohjainen tuota, räätälöitävissä oleva opetuksen ja oppilaiden hallintajärjestelmä saatavilla meidän kautta. Etätuki on se, mistä lähettää erityisesti yritysten kanssa aina sitten liikkeelle ja rakennetaan siitä sitä järjestelmää eteenpäin. Nämä mobiilit verkkolaitteet ratkaisevat myös hyvin pitkästi sen, että miten hyvin laitteisto ja järjestelmä toimii huonoissa kentissä esimerkiksi, että siihenkin on löydetty sellaisia laitteita, joihin kuuluisilla ratkaisuilla esimerkiksi niin todella heikoissa kentissä, sitten se vaikka videoneuvottelujärjestelmä toimimaan. Jopa semmoissa olosuhteessa on itsekin käyttänyt, että 2G-puhelu. Ei taa onnistua, mutta Teamsi sitten toimii ihan hyvin, kun siihen on sopivat laitteet sitten asenneltu. Ja tuota, sitten tämä brändäys, että se on, se on asiakkaan lokot ja värit sitten laitteessa, niin silläkin on oma tärkeä merkityksensä. Ja tässä on tätä, että mistä me sitä lisäarvoa niin nyt tiivistetysti tähän koottu, että me toimitetaan kaikki ne sovitut laitteet, mitkä on asiakkaan kanssa siihen speksattu, niin käyttövalmiina ja tuota niin, asennetaan ne sovitut asiakkaan valitsemat ohjelmat niihin valmiiksi. Neuvomme asiakasta valitsemaan tarpeisiin sopivat ohjelmalisenssit. Zoomihan mitä mekin tässä käytetään nyt tässä iltapäivässä, niin on hyvä esimerkki siitä, että sen lisenssit ja sen asetukset vaikuttavat niin kuin todella paljon siihen käytettävyyteen ja ominaisuuksiinkin, että ne saadaan sitten kaikki niin kuin sinne halutulla tavalla toimimaan, me avaataan tarvittavat käyttäjätilit valmiiksi, annamme sen loppukäyttäjien koulutukset ja tarjotaan loppukäyttäjien tukikin Ja toteutetaan sitten se järjestelmän skaalauskin tarvittaessa suuremmaksi ominaisuuksia ja erilaisten lisälaitteiden avulla. Että suppeimmillaan täysin toimiva etäjärjestelmä voi pelata vaikka ihan kännyköiden, älykkännyköiden avulla ja siihen jotakin. Pää, pää, näitä tuota niin, pantoja valijaita, joihin saadaan tähän rinnalle se älypuhelin, niin niiden avulla sitten saadaan se kädet vapaana toimivuus ja edullinen niin kuin hinta laitteiden suhteen. Mutta sitten jos siellä alkaa kiinnostaa tämmöiset Realwaren laitteet, mitä tuossakin oli esityksessä, niin tuota, sitten voidaan näitä, näitäkin alakkaasti lisätä tarpeen mukaan, että jos tuota niin, niin sanotusti nälkä kasvaa syödessä. Ja tämä on, kun me ollaan, edukai on kuitenkin jo juuriltaan tämmöinen koulutusorganisaatio, niin just se meidänkin tärkeä rooli on siinä koulutuksessa ja siinä käyttöönotossa ja siinä ollaan hyvin aktiivisesti mukana ja se sitten maksaa niin kuin hyvin nopeasti itsensä takaisin, että tuossa Krettiopiankin kanssa ja muitakin oli siinä vähän jo mukana alustavasti, että vaikka sinällään järjestelmä on jo pitkälle niin kuin valmiiksi, kaikki on niin kuin avaimet käteen periaatteella, niin ilman semmoista tukevaa koulutuspakettia siinä alussa, niin riski on suuri, että sitten systeemi jää kuitenkin kaikesta huolimatta sitten vajaa käytölle tai pahimmassa tapauksessa jopa käyttämättä, kun loppukäyttäjät ei täysin niin kuin osaa sitten ottaa tehoja irti siitä. No tässä on asiakkaitamme tällä hetkellä, jotka käyttävät joko suoraan näitä laitteita ja ohjelmistoja, joita on heille toimitettu, tai sitten edukkaan tai kainuun ammattiopiston järjestämiin etäkoulutuksiin osallistuvat, jossa sitten käytetään näitä meidän edukain toimittavia alustoja ja tuossa alareunassa on sitten nämä eurooppalaiset ammattioppilaitokset, tietysti Kainuun ammattiopisto täältä Suomesta, mutta Atec Portugalista, Aventus Hollannista, hans Saksasta ja Ketna tuolta Virosta on sitten tässä One World Mixed Reality hankkeessa nyt sitten tulee kohta pian vuositäyteen ja vielä puolitoista jäljellä, niin me siinä, siinä sitten tähän ammatilliseen opetukseen erityisesti Panostamme ja kehitämme, kehitämme järjestelmiä. Sinällään oli mielenkiintoinen havainto, kyllä silloin reilu vuosi kaksikin sitten, että yhdelläkään näistä oppilaitoksista ei ollut käytössä mitään tämänkaltaisia systeemiä aikaisemmin, mitä me on sitten sinne toimitettu. Tässä oli tuota niin äh, Tämä meidän osuus hyvin tiiviisti, tästä nyt on puhuttu tosiaan ne zoom ratkaisut nyt sinällään, mutta tuota, luotan, että kollegat kertovat omissa esityksissään hyvinkin paljon sen kaltaisista järjestelmistä, mutta tuota, niin nyt on sitten tilaa kysymyksille ja kommenteille tässä.